السلام عليكم في الفيديو ده انا هكلمك عن القطط، القطط هي اكتر الحيوانات القريبه من الانسان، هي حيوانات اليفه بيربيها ناس كتير، بتعيش مع الناس من اكتر من 7000 سنه، القطط بتنتمي للثدييات وفي انواع كتير من القطط تختلف في الشكل والحجم واللون، وفي بعض الحضارات كانت بتعتبر القطط من الحيوانات المقدسه اللي اقيمت لها عشرات التماثيل خصوصا في الحضاره الفرعونيه، حيث كان بيصل عقاب الشخص اللي بيسبب اي اذى لاي قطه لعقوبه شديده قد تصل للاعدام. انواع القططط القط المستأنس من السلاله العتابيه ويسمى بالقط بس يتميز بكثره شعره وطوله واليف جدا وما بيظهرش اي عدوانيه القط الحبشي هو اذكى انواع القطط القط الشرازي يتميز بطول شعر وحبه للكسل والغموض القط السيامي يتميز بجمال صوته وعزبته قط المنك وده ما عندوش ذيل وطبعه هادي جدا قط الهيمالايا وده قط هجين بينتج من تزاوج القط السيامي مع الشيرازي قط البالينيز هو قط هجين من تزاوج القط السيامي مع قط الهيمالايا قط الأبيس وده كان عايش بكثره في ايام الفراعنه وفي ليه تمثيل كتير جدا قط البرما يتميز بعيونه الزهبي القط الروسي من القطط الهادئة جدا القط الريفي طبعه هادي جدا جدا جدا قط الأكزوتك ده قط راقي وباهز السمن ودلوقتي هنقول شوية معلومات عن القطة القطة لها 32 عضلة في أذانها الخارجية تقدر تتحكم فيها القطط ما بتقدرش تميز المذاق الحلو للطعام تمتلك عيون القطط ثلاثه جفون لها اكثر من 100 نبره صوت مختلفه عن بعضها البعض وهي بكده تتفوق على الكلاب اللي تمتلك عشر نبرات صوتيه فقط القطط البالغه ما بتقدرش تهضم اللاكتوز علشان كده ما بتقدرش تشرب اللبن ولا تاكل اي منتج من مشتقات الالبان يصل عمر القطط لحوالي 35 عام القطط من الحيوانات اللي بتنظف نفسها بنفسها وده بانها بتلعق فراقها وتحصل بالطريقه دي علي فيتامين ج تمتلك القطه حده نظر في الليل اكثر من قدرتها علي ابصار البشر بسته اضعاف في الصين تعتبر لحوم القطط من اعز انواع اللحوم وهي من اكثر الانواع اللي بتتقدم في الموائد تمتلك القطط اجسام مرنه بتساعدها على القفز من ارتفاعات عاليه دون ان تتاذى تعتبر القطط من اكثر الحيوانات ذكاء ولديها سرعه بديهه كبيره وبتقدر تميز نبره الغضب عن نبره الفرح عن نبره الحزن تمتلك القطط حاسه سمع حاده جدا علشان كده بتقدر تسمع الاصوات ذات الترددات العاليه يعني حوالي 65 كيلو هرت تنفر القطط من رائحه الحمضيات زي الليمون والبرتقال تمتلك القطط 30 سن وبتبدل اسنانها اللبنيه باسنان دائمه المعدل الطبيعي لنبضات قلب القطه بيوصل لحوالي 195 نبضه في الدقيقه تتنفس ما بين 20 ل 40 مره في الدقيقه بالنسبه لسلوك القطط فبتعتبر القطط الحيوانات الاكثر تميزا والملاهمه للصيد والتهام الفراء حيث تمتلك جميع القطط رؤوس مستديره وليها مخالب صغيره وعينين كبيره وشعيرات حساسه حوالين الفم واذان مدببه وفكوك واسعه مع سنان طويله وادراس قويه وتمتلك القطط خمس صوابع في الاقدام الاماميه واربعه في الاقدام الخلفيه ويتم وضع الاصبع الخامس في مقدمه القدم ولا يلمس الارض اثناء المشي ولكنه يستخدم في التقاط الفرائس دلوقتي يعني... بعض المعلومات السريعة عن صغار القطط بتولد صغار القطط بعد فترة حمل بتتراوح من 63 الى 65 يوم يعني بمعدل تسعة اسابيع تستمر عملية الولادة لحوالي ست ساعات وممكن توصل ل 12 ساعة لان الفترة ما بين ولادة الصغير والاخر تتراوح من 30 الى 60 دقيقة وعلى الرغم من احتمالية ولادة صغار القطط يتراوح عددهم من واحد الى تسعة، الا ان الاكثر شيوعا ان القطة بتولد من اربعة الى 6 صغار بعد اتمام عملية الولادة فالقطة بتستريح علشان تفسح المجال للصغار بالتغذية وبتحتاج القطط الصغيرة للرضاعة من أمها حوالي من 24 إلى 48 ساعة بعد الولادة علشان تضمن الحصول على الحليب الحليب هنا بيحصل على أجسام مضادة ضرورية لبناء الجهاز المناعي للقطط ولو الصغار في الحالة دي ما قدروش يحصل على اللبن من الأم فممكن يتعود ده بإن يتم حقنها تحت الجلد بمصل مأخوذ من قطة بالغة حاصله على التطعيمات وبصحة جيدة أما بالنسبة لتغذية صغار القطط بواسطة زجاجة لابد من مراعاه الوضعيه السليمه لذلك يعني لازم تتحط القطه على معدتها بصوره حاكي وضعيه الرضاعه الطبيعيه ولازم القطه هنا تتراقب كويس جدا وهي اثناء التغذيه لازم يبقى في متابعه لوزنها هل بيزداد بشكل طبيعي ما في متابعه اسبوعيه وشهريه يعني مثلا القطط الصغيره بتبقى قابله للزياده في الوزن بمعدل 114 جرام اسبوعيا او 455 جرام شهريا ده في اول 6 شهور من عمرها وبتقدم اوزن القطه العديد من المزايا فهي تشكل وسيله للحفاظ على تستطيع سماع ترددات صوتيه منخفضه ومرتفعه مما لا يمكن سماعه من قبل البشر كما تمتلك في اذنها 32 عضله تسمح بحريه حركتها وتساعد على تحديد اماكن فريستها بدقه، وتشكل الشعيرات الطويله الموجوده حول فم ووجه القط جزءا حيويا من حاسه اللمس، تمكنه من جمع المعلومات حول كل ما يلمسه. تستطيع القطط الرؤيه بحوالي 6 مرات افضل من البشر، وده بفضل اشتمال اعينها على طبقه عكسها تعمل على زياده نسبه الضوء. بتنام القطط في المتوسط 15 ساعه يوميا، ممكن تمتد لحوالي 20 ساعه يوميا، بالنسبه للقطط الصغيره طبعا، حيث انها تنام لساعات طويله للحفاظ على اكبر قدر ممكن من الطاقه للتاكد من استعدادها لاصطياد العديد من الفراخ تحتاج القطط لبذل مجهود كبير في الصيد اثناء البحث عن طعام جدير بالذكر ان الحيوان الوحيد اللي بيشترك مع القطط في عدد ساعات النوم الطويله اسمه حيوان الابوسون بتقضي القطط اخر 25% من دوره نومها في النوم العميق او ما يعرف بمرحله حركه العين السريعه بحيث ان القطط في المرحله دي بيبقى في عندها حركه نشطه في الدماغ وبتحلم زي الانسان بالظبط ودي بتكون مصاحبه لحركه الزيل والمخالب والشوارع تستمر المرحله دي لمدة 5 دقائق ثم تعود القطط إلى مرحلة النوم السطحي وتستمر بالتنقل بين المرحلتين حتى تستيقظ بالنسبة لعادات نوم القطط اولهم إن القطط الصغيرة بتنام والمسنة لفترات أطول من القطط الشابة تتأثر عادة نوم القطط بالطقس فمثلا بتنام القطط لوقت أطول في الطقس البارد تتفاوت شدة تأثر القطط بالطقس حسب اختلاف أعمارها وفصائلها وصحتها وطباعها وغيرها ذلك تزداد احتمالية نوم القطط بعد بذلها مجهود كبير تنام القطط بسبب الملل أحيانا تكون القطط اكثر نشاط في فترتي الغسق والفجر مما يعني ان معظم نومها في ساعات النهار، تحلم القطط بمواضيع مختلفة من حياتها اثناء النوم تماما زي الانسان، لكن الفرق بين احلام البشر واحلام القطط مرتبط بعدد الالوان اللي بتشوفها القطط، فتكون احلامها غالبا باللون الاخضر والازرق والرمادي فقط، مدام وصلت للمرحلة دي من الفيديو فما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد، ولو عندك أي معلومات تقدر تضيفها عن القطط فتقدر تسيبهلنا في كومنتات تقدر تتابع معلومات كتير في القناة هتلاقي بلاي ليست جاهزة للمعلومات دي واشوفكم على خير ما تنسوش اللايك الى اللقاء واشوفكم على خير في فيديو جديد